što se uopće dogodilo sa tim zemljištem a, i, i vidjeti da li je zbog tih laumerizacija, ako, ako isto utvrdimo, da li je zbog toga je zapravo i međustanica za Žičaru a, nastala na Mrestici. Mene i dalje nije jasno od čega je ta stanica bila potrebna, a, jer ona poslučuje znatno cijeli projekt Žičara. Tako da jedna, jedna od projekata koje ćemo odmah ići revidirati će biti Žičara, a onda u skladu s time da vidimo što se dogodilo sa zemljištvima na Vreslovsku. Evo, ja, ja sam više puta govorio da nikakvog požurivanja otvaranja Žičare ne smije biti. Uh, jasno je da je to ovoj vlasti na odlasku bilo u interesu, da se otvori Žičara prije izbora. Stiskali su državne institucije vezano za sve moguće dozvole, za uporabnu dozvolu, pa isto tako i za kvalitetu života, odnosno znači buku koja nastaje zbog žičare za stanovništvo, mi to nećemo raditi. Znači, rekao sam više puta, on, prije prioritet je da je žičara potpuno sigurna da bi mogla biti otvorena i tek tada može biti otvorena, a mi ćemo, kao što sam više puta najavio, napraviti reviziju cijelog projekta da vidimo kako je moguće da došlo do ovog poslupljenja i da vidimo ko, ko za to treba odgovarati.